Як працюють наші заклади освіти саме в період воєнного часу? Ну, По-перше, у нас 12 шкіл і 14 бушкільних навчальних закладів. З цих 12 шкіл, станом на сьогодні, 10 шкіл ми вже зуміли вивести незмішану форму навчання. Це стало можливо саме завдяки тому, що ми відкрили найпростішу криття. Так, звісно, що в деяких школах є свої власні укриття, деякі школи використовують укриття, відповідно, інших закладів освіти і є, відповідно, школи, які підписали договори на використання найпростіших укриттів, що стосується інших суб'єктів господарювання. Крім того, зараз у нас ще дві школи, які потребують найпростіших укриттів. Станом на сьогодні в одній школі ведуться ремонтні роботи і до 1 вересня ми також цю школу переведемо на змішану форму навчання. Ще одна школа, ось уже нещодавно, буквально два дні тому назад, попрацювала комісія. Щоб ви розуміли, комісія приїжджає, а районна комісія обстежує, тому що ми діємо в рамках чергівського законодавства, в рамках тих змін, які відбулися саме в період воєнного стану. Тому комісія вже зараз дала, відповідно, певні рекомендації, що треба доробити по даному сховищу. Таким чином у нас вже до кінця навчального року 11 шкіл будуть працювати за зміною. Форумою формою навчання. По дошкільним навчальним закладам їх у нас 14. 14 цих закладів станом на сьогодні працює 11. Один із закладів у нас, відповідно, розташований для того, щоб там розміщені були внутрішньо переміщені особи. Вони там проживають з самого початку ведення воєнного стану. І ще два заклади, там проживають інші об'єкти. Але знову ж таки, як тільки закінчиться воєнний стан, всі ці заклади будуть функціонувати у повній мірі. Ви вже, мабуть, чули про те, що ми затвердили мережу на наступний навчальний рік і жодного закладу, дякую відповідно міській владі, у нас не буде реорганізовано, не буде об'єднано, не буде закрито. Тому що ви, мабуть, вже чули, що по іншим територіальним громадам, зв'язку з тим, що зменшується кількість дітей, закривають заклади освіти. Так от, я хочу сказати, що дякуючи нашому міському голові, ми зуміли отримати нашу мережу в тому стані, яка вона була і в цьому навчальному році. Тобто зберігається 12 шкіл, 14 садочків і два позашкільні заклади. Що стосується роботи позашкільних закладів, також всі ці заклади, це будинок дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацька спортивна школа ЛІМ, вони переведені на змішану форму навчання. Да, дійсно, тривалий час, ці заклади перебували на простої. Завдяки тому, що ми відкрили найпростіше відкриття, ці заклади зараз працюють. В повній мірі у нас розвивається дитяча юнацька спортивна школа «Олімп». Відкриті абсолютно всі секції. Працюють також гуртки. Із 100 гуртків, які, працюють, які відкриті на базі дитячої юнацької спортивної школи, саме на сьогодні вже працює 40 чужих гуртків. І з ми плануємо відкрити всі інші. Тобто, по мірі можливості ми вирішуємо всі ці питання, школи працюють, садочки працюють, позашкілля працює.